Один із 14 бійців, які лікуються в одному із медичних закладів Запоріжжя – захисник Маріуполя Володимир. Боєць до повномасштабної війни працював на Азовсталі водієм. Потім пішов захищати рідне місто від російських окупантів. Каже, 5 травня отримав осколкове поранення. Віз до госпіталю їжу. Під автівку потрапила протитанкова керована ракета. Я був спочатку в Азовсталі, потім на позиціях, потім, коли вже позиції почали йти уходить все в завод, БК заканчивалась, все собрались в заводе и уже все находились потом в заводе. Командир тактику прид... придумал, свою тактику, и чтоб не было у них заходов, подходов. Все по периметру были ребята-оборонители, боевики, оборонялись, но у них как и людей побольше, и техники побольше. Понятно, що коли не взяли нас, вас в кільце, нам ні допомоги не було, вертольоти не могли прилетіти. Сусід по палаті, запоріжець Михайло після кульового поранення потрапив до госпіталю на Зовсталь. Там, побачив, як українські хірурги під постійними обстрілами з нестачею ліків і перев'язувальних матеріалів діставали бійців із того світу, прооперували і Михайла. Декілька куль попало безпосередньо в ліктьовий Ліктєвий сустав і він був роздроблений. Можливості навіть якби була ну, клініка гарна, там, мирна земля, умови, е рятувати руку не вдалося. Тому що безпосередня кістка, де знаходився сам ліктний сустав, там не було, ну, воно було як труха. Коли ж потрапив до полону, опинився в Оленівській колонії Донецької області. Там, згадую, в одному приміщенні тримали по 300-350 осіб. Спали бійці на матрасах. На початку було 600 барахів, безпосередньо, а потім трохи розгрузили, і десь близько 300-350 чоловік. Годували ну, калорійність безпосередньо тих продуктів, які нам давали, вона бажала бути кращим. Не вистачало глюкози, тому що такого як да навіть чай він був без цукру І постійно, якщо довго посидиш вставати, то було запамарчення. До полону російських окупантів з Азовсталі потрапив й боєць Національної гвардії України Владислав. Чоловіка перевезли у Донецький госпіталь. Там тримали важко поранених, каже Владислав. Ну а як медики до вас ставились там? Питалися, якби нас морально загнабити, якщо так можна було сказати. А так, як медики. 29 червня Україна повернула з полону 144 військових. 95 з них – захисники Азовсталі. Серед них – 43 військовослужбовці полку Азов. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. Повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Серед тих, кого ушпиталили, більшість були із важкими пораненнями. «У більшості з них була місця травматична ампутація. Вони зараз вже з кубцями, нижніх верхніх кінцівок. Також у нас є поранені з огнами червоної порожнини, з виводними сломами, у яких були ушкоджені, як і шківника. Їх було прооперовано на окупованій території. Зараз вони продовжують реабілітацію, потім буде операція по закриттю столу». Нині бійцям потрібна реабілітація. Медики їм роблять перев'язки, оперативні втручання будуть виконуватися в плановому порядку. Дар'я Пасічник, Новин на Суспільному, Запоріжжя.